ארנון שואל, האם עדיף לעשות שתי בדיקות למוצר? אחת בסין ועוד אחת בארצות הברית? או מה שיהיה אין צורך? זה מאוד תלוי במוצר, התשובה היא שכן, תמיד כדאי. השאלה זה משתלם, בסדר? ואם זה משתלם, אז תעשה גם בסין וגם בארצות הברית, לפחות בהתחלה, לפחות במשלוח הראשון. Eh, כי רוב הבעיות קוראות בעת משלוח מסין לארצות הברית, וכדאי לשמור על המוצר באיכות גבוהה. Eh, זה יעזור לך להתעכל בהרבה פחות תקלות, eh, זה יעזור למוצר שלך למחר יותר טוב, להסיק פחות רוויוס רעים, ובסופו של יום eh, להכניס יותר כסף, כי מוצר שמגיע באיכות גבוהה זה מוצר שמוכר יותר טוב גם בטווח הארוך. בסוף אתה לא פה eh, לקיים עסק של משלוח אחד או שתיים, אתה פה לקיים עסק לטווח ארוך. בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא המזון, תרגיש חופשי לשאול אותם בתגובות פה מתחת הסרטון. ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על שלכם שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.